سلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام عسلام عسلام عسلام نظن أنا الآن في المباشر نظن أنا في المباشر الآن أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا من نعرفش كنت تسمعوا في الصوت موجود أم لا تحية الحرية تحية عسلامة، عسلامة سارة، عسلامة جمع الكل أهلا، نهلا، علي، صلاح الدين، أسك مي أمير، ميساء، أزول في اللون أهلا وسهلا بكم ده اليوم نظن اخترنا موضوع وهو نظن موضوع اخترته يعني اخترته اظن سارة ولا معاش شكون منكم اللي من اختاروا منذكرش شكون بالضبط المهم حبيت نعلمكم اللي غدوة فما مقابلة باش نعملها مع فراس بيتر على القناة نتاعو ويوم الاثنين هناك مناظرة مش مناظرة يعني دردشة مع رياض البغدادي شجاع البغدادي يوم الاثنين يعني هذوما زوز مواضيع معنتها في ما الم... بكره وبعد بكره فهمت المهم انا تشجعت الحقيقه بحكايه المباشر عجبني هذاك علاش باش نواصل اكثر مباشر ممكن سوا مع الشباب معناتها المتنور مهما كان انا مستعد يعني انا مادابيه معناتها يكون هناك تبادل بين المتنورين ويحكيو في كل المواضيع علاش لا كل واحد يسال الاخر كل واحد يقدم الافكار نتاعو بكل حريه أه بش يكون الفائدة أكثر أه للمتابعين وبش ينجموا يختاروا كما قلت أنا ديما نعاود القول إنه ما نزمناش نطرحوا فكر واحد لو نريد شعوبنا تنهض يجب أن نعطي لها كل الوسائل وكل الأفكار الموجودة أه وكل إنسان أه له الحرية الاختيار الفكر اللي يناسبه واللي يناسب الوعي متاعه واللي يتماشى مع طبيعته ومع نفسيته ومع مستوى الوعي لديه المهم اليوم سوف أطرح سؤال خلي معناتها الاسئله في الأخير خليني كما العادة يعني نقدم الفكرة متاعي مدة نص ساعة من بعد أترك النصف ساعة الأخرى أو أقل أو أكثر للسؤالات طبعا كما نقول ونعاود أفكاري تخصني أنا وحدي يعني هي أفكار أنا توصلت لها شخصية آه يمكن بعضكم وصل لهذه الأفكار يمكن البعض من وصل الأحسن من هذه الأفكار وهذا ما أنت ممتاز لأن الف... الفكر أو ما يسمى الأفكار هي كائن حي ينمو ويتطور آه لو العالم المادي يموت فالعالم الفكري لا يموت ولن ولن يموت أبداً، فهو دائماً في تطور مستمر إلى نهاية. أفكارنا اليوم هي تراكمات أفكار الماضي، وأفكارنا اليوم هي التي سوف تبني أفكار المستقبل. السؤال يطرح قبل آلاف السنين ويتم الإجابة عنه، ثم تطرح أسئلة أخرى وإلى لا نهاية. هذا هو الوجود كما هو في تطور مستمر ولا نهائي. السؤال الذي نطرحه اليوم هل الإنسان مسير أو مخير؟ طبعاً هذا السؤال هو من أقدم الأسئلة التي طرحها الإنسان أول ما وعى بوجوده وبوجود الوعي لديه والفكر لديه يمكن هذا السؤال نسأله أحن يعني كبشر ويمكن الموجودات الأخرى ما تسألوش ولكن تعيشوا طبعا هذا من أقدم الأسئلة التي طرحت وطبعا أنا سوف لا أتطرق إلى الإجابة عن هذا السؤال من وجهة نظر دينية وانتم تعرفوا اللي الأديان وخاصة الإسلام يعني بحث بحثات طويلة في مسألة هل الإنسان مسير أم مخير؟ احنا الآن نعود إلى أول الإنسانية عندما طرحت هذا السؤال. في الأول الإنسان عندما طرح هذا السؤال كان مرتبط ارتباط كبير بالاعتقاد امتاعه. لو نرجع للشعوب البدائية الأولية. كانت يعني تنظر الى انها هي بحد ذاتها مسيره ويجب ان تتبع ما يسمى الحدث لكي تعرف اهميتها وما يمكن ان تقوم به نعرف احنا ما يسمى يعني قراءه المستقبل او ما يسمى لعب الورق او يسمى بالاسهم استعمال الاسهم او القراءه على الرمال هي كانه الانسان يريد ان يعرف ماذا سوف يفعل في المستقبل وهذه معتمده مشكله كبيره ياسر آه اليوم آه في الحقيقه الموضوع اصبح ليس مجرد كلام يعني الانسانيه والمعتقدات اعطت عده نظريات ولكن هذا السؤال الان اصبح في مجال الفيزياء وفي مجال علم الأعصاب يعني منذ أكثر تقريبا من 30 سنة والعلماء يبحثون في دراسة المخ الإنساني والأعصاب الإنسانية لفهم هل الإنسان يتصرف بكامل الحرية أم يتصرف نتيجة شيء يسيره يمكن أن نسميه رب يمكن أن نسميه طبيعة يمكن أن نسميه اي شيء اخر. خلينا نرجع معناتها للنقطه بالنقطه انا خاطر باش نطرح الفكره من عده جوانب ومن بعد نعطيكم المجال باش كان عندكم اسئله في الموضوع. ما هو متفق عليه ان ولا واحد فيكم فهمت اختار ولادته هذا لا نقاش فيه لا شيء يجد ياتي الى هذا الكون وهو قد اختار انه يكون هذه معناتها النقطة جدا مهمه آه لازمنا معناتها تن... ننطلق منها اذا هنا السؤال هل من الذي اختار وجودنا في الحقيقه صحيح احنا لم ي... يعني يشاورنا حد في وجودنا ولكن هناك دائما شيئا سابق هو الذي يقرر وجودنا هي والدينا يمكن حتى والدينا في اللاوعي جابونا ما غير ما يعلموا يعني مجرد نكاح وأحنا جينا للدنيا هذية البعض يقول الصدفة طبعا أنا لا أؤمن بالصدفة كما تعلمون وإنما أؤمن بما يسمى الظروف والعوامل خلينا ننطلق من الفكرة الغنوصية الأولى التي تقول إن الحاضر ليس له وجود وما الحاضر إلا مزيج من الماضي ومن المستقبل، حتى أن هناك قولة ونصية تقول: إن الإنسان عبارة على مغزل يغزل بأدوات الماضي المستقبل. هذه معناتها فكرة معناتها واضحة، ما نظنش أن إنسان منكم يستطيع أن يقول أنه يعيش الحاضر. لو تنظر إلى نفسك في الحاضر، تتجد نفسك إما في الماضي، إما في المستقبل. لا يمكن أن تعيش الحاضر لأن الحاضر يعني ينتهي أول ما تصل إليه يذوب يذوب يا إما يميل للماضي يا إما يكون في الحاضر في المستقبل عندما أنت تسأل سؤال السؤال يصبح في الماضي عندما تجيب الإجابة معناتها تولي في الماضي ولكن هي تنطلق نحو المستقبل هذا هو النظام الانساني، احنا نحاولوا باش بعض الاشياء التي تخص الانسان. اعطيتكم هنا مثل، عندي مثل هوني معناتها بسيط الذي تعتمد عليه الغنوصيه في في فهم الانسان وهي ان في الحقيقه الانسان يولد بما يسمى مخزون معين. المخزون هذا المعين موجود في الفوق ويبدأ يعيش حياته يعني عنده مكونات مولود بها هالمكونات هذه اللي مولود بها اللي موجودة من فوق هي الذي سوف تحدد حياته الآن ولهذا احنا مختلفين لماذا مختلفين لأن المخزون بتاعنا الفوقي ليس متساوي فكرة ان الانسان يولد متساوي او يولد ورقه بيضاء هذا حتى العلم الان اثبت خطاه ليس ولادتي انا مثل ولادتك انت كم هي العوامل الاساسيه التي تؤثر على المخزون الاولي عند الولاده العوامل الاساسيه طبعا يحددها العلماء في عده جوانب اول شيء ما يسمى الوالدين، الاب والام. الاب والام يحتوون على مخزون متوارثين من معنتها والديهم زاد نفس الشيء، يعني هو تراكم احاسيس وتراكم معرفه. وهذا هذه النقطه الاولى، يعني الوالدين لهم دخل كبير في تحديد الامكانيات الذي يولد بها. الولد ولهذا تجد في بعض الأديان يقول لك اختاروا لأولادكم طبعا هي نظرة نوعا ما معناتها مهينة للمرأة خاصة في حديث من الأحاديث الإسلامية يقول للرجل اختار الوعاء الذي سوف يكون هو يعني يجيب ولدك لكن في الحقيقه لو نكون اكثر منطقي منطقيين آه كما ان المراه آه يجب ان تكون متوافقه مع الرجل آه نفس الشيء لزم المراه تختار الزوج الذي سوف تنجب منه اولاد يعني هذا الاختيار لا يخص الرجل فقط وانما يخص آه لا يخص المراه فقط وانما يخص الرجل المهم آه اذا هوني آه الوالدين يعني عنده اهميه كبيره وهنا معناتها اثبت العلم ان مثلا البو او الام يكون عندهم درجه من الوعي ومن المعرفه ومن الحس ومن الفكر، اولادهم يجوا يختلفوا على اولاد اخرين اللي بواتهم عندهم درجه اقل، حتى ان في عالم الجريمه الان اكتشفوا ان هناك جينات تنتقل معناتها عن طريق الوراثه سواء في المعرفة سواء في المهارات سواء في حتى في الجريمة أه لو أبوك كذاب وجدك كذاب وجد جدك كذاب أنت عندك قابلية أن تكون كذاب إذاً أحنا نولد بمعطيات معينة وهذه المعطيات المعينة هي نتيجة وراثة طويلة وتصرفات طويلة يعني أنت كما أنت ورثت كل تصرفات أجدادك وأفكار أجدادك نفس الشيء سوف تورث لأولادك أشياء أخرى ولهذا هذا العامل الأول هو ما يسمى بالعامل الوراثي هناك العامل الثاني هو عامل الجغرافي عالم الجغرافي له تأثير كبير على الطفل الإنسان الذي يولد في قمة جبل ليس نفس الإنسان الذي يولد على شاطئ البحر ليس نفس الإنسان الذي يولد في الصحراء ليس نفس الإنسان الذي يولد في الغابة هناك تأثيرات طبيعية للطبيعة الأرض الذي ولدت عليها والذي تربيت عليها عندها تأثير جداً معناتها كبير على الشخص هذه البيئة اللي تحولك هي اللي تحدد ياسر معطيات في شخصيتك وفي تصرفاتك وغيرها يعني هنا ما يسمى الجغرافيا لها تأثير كبير أه سوى وقت الولادة وهذا يدرس أيضا في ما يسمى بالعلم الفلك النفسي أه بسيكولوجي أه يعني الطبيعة متاع الإنسان وطبعا إن علم النفس في الثلاثين سنة الفارطة كان جدا متطور والآن أه العلماء يعني يبحثون في النفس البشرية وفي الوعي الإنساني إذا النقطة الثالثة هي ما يسمى البيئة الاجتماعية سواء التربية بتاع العائلة طبعاً الأب يورثك يعني طبيعته وقت تمت عملية النكاح ويورثك اجداده وأجداد أجداده ولكن أيضاً يؤثر بطريقة التربية تعرفوا الإنسان يتغير ليس هو نفسه لهذا معناتها النجد أن حتى الأطفال اللي هم من نفس الأب ومن نفس الأم يعني يختلفون وهذا انا لاحظته في التجارب نتاعي مش في التجارب نتاعي في حياتي ان الولد اللي جبته وانا عمري 20 سنه مش كيما الولد اللي جبته وانا عمري 30 سنه، مش كيما الولد اللي جبت وانا عمري 40 سنه، مش كيما الولد اللي جبت اللي عمري 50 سنه، حتى ولو ان نجم نقولوا التوأم عنده تأثير لأن الموقع والتوريث قد يكون معناتها يختلف من طفل لطفل وإن كانوا توأم. أه اذا العامل الاخر هي المجتمع والتربيه والنظام الاجتماعي في المجتمع يؤثر والذي يدخل فيه الدين يؤثر على الانسان والعادات والتقاليد، انسان يعني في دوله متعودين ياكلوا القطط، عنده اكل القطط امر عادي، عندما شخص اخر متعود على اكل الدجاج، عندما تجي توريه قطه لا تشتهي نفسه. لهذا أنا ديما نقول لكم أن الأشياء المعقولة تختلف من مجتمع إلى مجتمع ما هو معقول في مجتمع معين قد يكون غير معقول في مجتمع آخر وما هو معقول لك أنت شخصياً قد لا يكون معقول بالنسبة للطرف الآخر يعني هذه مسألة واضحة هناك ما يسمى بالأمور الجزمية الجازمة هي ما يخص المادة المادة لا يمكن أن نختلف فيها ولكن الحس كما تقول أيضاً فكرة غنوصية إننا نفكر بنفس الطريقة يعني المنطقة متاعنا هو نفس الطريقة ولكن إحساسنا يختلف وتنقل لك 2 زايد 2 يساوي 4 لا يمكن أن يختلف فيها اثنان بينما الإحساس شيء معين حسي يختلف من انسان الحب مثلا مثل على الحب الحب صحيح نحكيه على الحب ولكن كل انسان ينظر الى الحب من وجهه نظر معينه هنا اللي حبيت ناكد فيه ان الانسان في الاول في الاول كما قلت لكم كان يمشي بالحدث بتاعه ويؤمن نوعا ما إنه مسير وإنه يجب أن يتبع الحسن بتاعه وجاءت الأديان وجاءت المعتقدات وجاءت الأفكار الإنسانية وجاءت العلوم لكي ترد الإنسان أكثر يعني سيطرة على طبيعته الطبيعية يعني الطبيعة الحسية لهذا الطفل في الصغر يكون أقرب للطبيعة وللفطرة وللحدث حتى هناك معناتها احد التجارب في هذه المساله يعني قاموا بها انهم اكتشفوا مثلا ان الحيوانات يمكن ان تحس قبل وقوع الزلازل وحتى ان هناك تجربه ان هناك باخره غرقت وقبل غروقها غرقها الفئران غادروها وجاو يشوفوا يلقوا ان كل الفئران الذي في السفينه خرجوا من السفينه قبل الغرق آه إذا هوني آه نشوفوا احنا المسألة من ناحية العلمية، ما يسمى بعلم الأعصاب. قام العلماء الآن عدة تجارب، مثلا وضعوا أمام كما نقولوا احنا 100 شخص أو ألف شخص آه ثلاثة فواكه هي مثلا آه آه التفاح والبرتقال والرمان. وطلبوا من كل شخص أنه يختار أحد الفواكه. بكل حريه بكل حريه أه طبعا هناك من اختار التفاحه وهناك من اختار البرتقاله وهناك من اختار الرمانة وهناك من لم يختار اصلا وحطوا في في في في مخ الانسان كما نقوله احنا اشياء لمراقبه العقل اكتشفوا بعد عده تجارب في هذا المجال ومجالات اخرى ان الشخص الذي يختار التفاحه عنده تأثيرات كيميائية قبل الإدراك وقبل الوعي، أنه باش يختار تفاحة يعني كأنها الأمر يأتيه من الداخل متاع العقل متاعو أو ما يسمى المخ متاعو، يعني فما إفرازات كيميائية جاو يشوفوا إلي الإفرازات الكيميائية تختلف من إنسان يختار التفاحة ومن إنسان يختار البرتقالة ومن إنسان يختار الرمانة أو إنسان لا يختار، وهكذا استطاعوا. أن يعرفون الأشخاص ماذا سوف يختارون قبل أن يختاروا يعني هم يسألوهم السؤال ثم يعني يراقبون ومن بعد يقولوا هذا الشخص سوف يختار التفاحه هذا الشخص سوف يختار البرتقالة هذا الشخص سوف يختار الرمانة هذا الشخص سوف لا يختار نتيجة الإفرازات هون العلماء لم يفهموا ما سبب هذه الإفرازات طبعاً مازالوا في الدراسة العلمية في هذه المسألة ولكن اكتشفوا ان تربيه كل انسان لو نجيو ندرسو تربيه الانسان متاعو كيفاش كبر وكيفاش هو الذي يحدد اختياره هما يقولولنا احنا احرار في الحقيقه احنا ليس احرار يعني الحريه المطلقه غير موجوده فهمت يعني الحريه المطلقه غير موجوده اصلا اصلا غير موجوده لان احنا نتصور الواحدة توا احنا غيرنا الارض وبدلنا الارض وعملنا الارض وبنينا وجدينا ولكن ما هي الارض بالنسبة للكون يعني عبارة على انسان يجي الواد ينحي الواد ويعمل طريق ويمكن بعد فترة تنزل امطار ويعود الواد الى مكانه يعني احنا ما قاعدين نأثروا في حد شيء في الكون يعني, اه يعني هذه فكرة ان الحرية إن الإنسان حر مطلق هذه فكرة كاذبة هذه فكرة لكي يضحكون بها على الناس ولكي معناتها يوهموهم حتى إن الآن يعني علماء النفس يقولوا إن الحرية هي وهم وهم إنساني يعني هي مغالطة حتى إن المعرية يتكلم في هذه المسألة يقول إن العقل أو التفكير يغالطنا يغالطنا يعني يعطينا مغالطات والكلمات التي نستعملها هي عباره على سراب على سراب والحقيقه هي ما نعيش يعني طبعا تجي تقول لي انت تفاحه، التفاحه نكتبها نصورها ليس لها اي قيمه نقولها ليس لها اي قيمه وانما التفاحه الحقيقيه هي ما نتذوقها وما نحسها بمشاعرنا او ب أحاسيسنا سوى المادية سوى الحسية اذا هوني لو أحنا نتولدوا تحت تأثير الطبيعة وتحت تأثير الماضي وتحت تأثير المجتمع وتحت تأثير التقاليد والدين والمعرفة المعرفة لها أهمية كبيرة في تحديد يمكن هو الشيء المكتسب الذي يعطينا مجال للحريه اكثر، على خاطر الانسان على قد ما يعرف على قد ما يكون عنده هذاك علاش انا نركز ونقول ما لازمكش تخلي مصدر علمك واحد لازمك تعرف كل شيء، على قدر ما تستطيع ان تعرف انك تعرف جميع وجهات النظر ولا تتخذ من اي وجهه نظر هي الحقيقه المطلقه خاصه في المجال الافتراضي. الشيء الوحيد الذي يمكن ان ناخذه إن حقيقه مطلقه هو ما توصل اليه العلم المادي هنا نعود بعد نفس الموضوع يعني الان الان هل انت مثلا قدومك الى هذه الفيديو هل كان باختيارك؟ لا لم يكن باختيارك لو نجي ونشوف لماذا انت جيت وتشاهد في مباشر عندي مثلا هوني على اليوتيوب أنا بحد ذاتي عندما عملت هذه البرنامج هل كان باختياري؟ لا ما كانش باختياري بالطريقة اللي نتصوروها يعني آآ آآ يعني معناتها نتصورها يعني أنا حبيت نعمل هذا الشيء فهمت؟ مش باختياري، أنا صحيح أنا مخير فيما خطير لي فهمت؟ يعني أنا مخير فيما هو مقدم لي. فهمت يعني هو عندك عده مو... افتراضات والافتراضات هذه هي نتيجه كما قلت عده عوامل اخرى ما يسمى بالظروف والعوامل هي اللي تجعلك تختار بين هذا وهذا وحتى الذي تختاره فهمت حتى الذي تختاره هو بحد ذاته نتيجه عوامل نفسيه ونتيجه اشياء اخرى يعني يمكن ما نفطنوش بيها احنا وما نحسوش بيها آه لكن هي تأثر على اختيارنا، إذا هوني ممكن أن نقول أن الإنسان مسير مسير ولكن مخير فيما هو مسير لي الطعام هذا سؤال تونس جاوبكم بعد على الأسئلة الطعام هو اختياري هو في الحقيقة ليس اختياري كما قلت لكم يعني الإنسان الاختيار هو يتصور لأنه الوعي, الوعي الوعي الوعي باختيارك يكون متاخر على اختيارك وهذه بالتجارب مثلا انت شنو تحب تاكل اليوم هو مبرمج في المخ بتاعك قبل ما انت توعى انك باش تاكل هذيك الحاجه ولا باش تعمل هذيك الحاجه ولا باش تتصرف في هذيك الحاجه هذاك الشيء مبرمج في اللاشعور شعور بتاعك ان جانب من اللا كبير جداً هو يتحكم فينا وله دخل كبير في حياتنا اليومية لكن هنا سؤال كما قلت لك احنا مخيرين في مختيرة لنا أي احنا مسيرين وعنا حرية في اطار ما هو مسير هذا هو المنطق يعني اللي يمكن ان ننطلق منه ليس هناك عشوائية ليس هناك عشوائيه، ليس صحية العشوائيه غير موجوده. الصدفه غير موجوده اصلا. فهمت؟ اذا توصلوا اليه كثير كثير من العلماء والان انا معناتها اطلعت على اخر الدراسات ما يسمى معناتها الدراسات نتاع معناتها علماء الاجتماع وعلماء النفس يؤكدون ان فكره اني انا مخير هي فكره يعني غير صحيحه فهمت غير صحيحه مو هذيك هي المشكل غير صحيحه لان احنا مبرمجين يعني من اللي تولدنا واحنا مبرمجين حتى الان والفرق هناك فما نوعين ما يسمى العلماء يبحثوا ما يسمى بالبرمجه الطبيعيه والبرمجه الاصطناعيه هناك برمجة طبيعية وهناك برمجة إصطناعية البرمجة الطبيعية هي برمجة نتيجة تراث وتراكم أشياء موجودة من قبلنا يعني أنا نفسي مبرمج لأولادي من بعدي أنت مبرمج لأولادك من بعدك يعني أنت تراكم سوف تحذر لما هو مستقبل وفي نفس الوقت أنت نتيجه ماضي. اذا لو نشوفوا احنا المساله معناتها بكل معناتها موضوعيه وبكل معناتها حياد، نلقاو اللي احنا عنا مهمه، احنا كموجودين كواعين عنا مهمه، المهمه بتاعنا هي تحسين المستقبل. يعني احنا لا يمكن ان نؤثر في الماضي، لان احنا نتيجه الماضي. ولكن يمكن أن نؤثر على المستقبل وتأثيرنا على المستقبل هو تأثير على حسب المعطيات اللي عندنا الآن يعني التغيير البسيط الذي يوقع الآن يمكن يصبح تغيير جوهري بعد ألف سنة يمكن أن يغير الإنسان كلياً فهمت؟ إذا هذا مسألة جداً مهمة <تصفيق> آه. اذا معناتها مساله المساله جدا مهمه ان الانسان عنده خيار فيما هو مخير فيه، مثلا نضرب لكم مثال مثلا يجي يقول لك انا مثلا انجم آه الان مثلا نقطة روحي. طبعا تنجم تقتل روحك، لان هذاك هو المسير فيه انت، انت عندك الخيار انك تقتل روحك. عندك الخيار انك تقتل روحك، لكن هل هذا الاختيار اللي اخترته يعني خارج الافتراضات اللي حطوهم لك هما اللي حطتهم لك الطبيعه اللي حطتهم لك الوجود اللي حطته لك الانسان لا مش خارج مش خارج اطار اللي موجود فيه احنا نقول انا حر كالطير الطير نفسه الطير نفسه ليس حر لانه مرتبط يعني دي مكان معين الحريه هي نجم نقول نسبيه في اطار نسبيه وهذا معناتها يعني الدراسات ما يسمى دراسات معناتها علم الاجتماع حول هذه المساله يعني وخاصه على علم الاعصاب اللي يلقاو انه وتنجي ناخذ اي واحد فيكم اي واحد فيكم ناخذوه ونحطوه ونراقبوا المخ نتاعو نلقاه اللي التصرفات نتاعو يمكن نتصورها شنو من خلال الإفرازات نتاعو إذا هنا ما يسمى باللا وعي اللي عنا هو يأثر تأثير كبير على الوعي بتاعنا هنا تقول لي مثلا يعني احنا كي احنا مسيرين آه يعني علاش نكسر في رأسي يعني. لا هذه هي المشكلة المشكلة أني أنا مسير صحيح مسير ولكن مخير فيما هو مسير بالمعطيات اللي عندي أنا. اذا النجم يقول فما هذه قوله قال معروفه يعني على مساله ما يسمى الخير والشر في الحقيقه الخير هو شر ينجم يكون شر اكثر فهمت احسن من شر اخر هو الذي يسمى الخير ومعنتها الشر هو لا الشر هو خير اقل والخير هو شر احسن اذا هنا فما معنتها سلم سلم انت تنجم تلعب فيه لو انت مثلا تضع حيوان معين في قفص فهمت حيوان معين في قفص يقول اللي هو ما يربط نفسه بهذه الحدود الذي رسمها يمكن انت خاطر هنا نظره الانسان هي مهمه جدا للحكم ليس مثل النظره من الخارج حتى مثلا في مساله الزمن الزمن يتغير على حسب المشاهد يعني أنا عندما أشاهد الزمن أو أشاهد الشيء على حسب الموقف نتاعي على حسب الموقع نتاعي هل أنا أمشي أم أنا واقف يغير سرعة الزمن إذا هوني المسألة كلها نسبية لكن معناتها واحد يقول لك أنا مسير ما لا علاش نكسر في راسي؟ علاش أنا نكسر؟ لا بالفعل هذا مش صحيح لأنك أنت مسير صحيح في الخطوط العريضة ولكن مخير فيما يسمى الجزئيات كما تحب تواصل تعيش ولا تقتل نفسك هذا خيار نجي نغرس السكينة في نفسي والموت هذا خيار أنا أقول خير ولكن أنا عندي الخيار محدود بين البقاء على قيد الحياة والموت لكن هذه هي النقطة المهمة إذا معناتها المسألة ماهيش مسألة معناتها ماهيش مسألة إني أنا مسير يعني معناتها باش نموت يعني مكتوب بمفهوم المكتوب بمفهوم المكتوب في الدين الإسلامي هذا ليس صحيح ليس صحيح وإنما الأشياء الذي تتركني أختار أشياء معينة هي ما يسمى بالبيئة اللي عشت بها المستوى الفكري بتاعي الموروث الثقافي بتاعي المنطقه اللي انا موجود فيها عده اشياء وعوامل يعني مرتبطه ببعضها هذاك علاش نجم نقولوا اللي احنا معنتها مع بعضنا معنتها نجم نقولوا احنا مع بعضنا نقرر للاخرين نقرر معنتها انا اتيت الى هذه الحياه لان مع الوالدين بتاعي هما الذي أرادوا سوى بإرادة أو غير إرادة أن نكون في هذه الحياة المهم هذه الفكرة أنا مع أنت لكم المسألة مش من ناحية الدينية أما حبيت أقول لكم النقطة المهمة أن الموروث الثقافي وال... حتى الجيني والموروث الثقافي والاجتماعي والعائلي والديني والمعرفة الذي اكتسبها أنا خلال الحياة متاعي هي اللي تحدد أنا شنو باش نعمل أنا مثلاً المسيرة متاعي متاع خمسين سنة اللي مرت هي اللي خلاتني الآن نعمل فيديوهات أي واحد فيكم يمر بنفس المسيرة متاعي فهمت عنده احتمال كبير أنه يفعل الذي فعلته أنا انسان مر بتجربه معينه، حياه معينه، ثقافه معينه، بمخزون معين يوصله الى نفس النتيجه. هذه هي معناتها المساله اللي معناتها حبيت نقولها، وهنا نزيد نقول حاجه اخرى يعني قبل ما نعطيكم يعني الفرصه للاسئله، خطر الموضوع انا طرحته بصفه عامه، هو ان الخيار للقيام بعمل معين يعني أنا مخير أني مثلا أشرب هذه القهوة يمكن ما نشربهاش ويمكن نشربها عدم شربي لهذه القهوة لا يعني عدم قدرتي لشرب هذه القهوة وهذا في ما يسمى علم الاجتماع يقول لك الأهمية ليس في الفعل بحد ذاته يعني أنا ليس مهم، يمكن نشرب القهوة نتصرف لا شعوري، نبدأ جالس، نهز القهوة، نشربها، طريقة طبيعية، ولكن، ولكن أهم نقطة اللي تخلي الإنسان يعني أكثر انسجام مع نفسه هو الوعي في أي تصرف نقوم به، الوعي بما أقوم به. الوعي بالافكار اللي نقراها، الوعي الوعي راهو جدا مهم، يعني يمكن تشطح يمكن ترقص يمكن تسمع الموسيقى يمكن تقرا ولكن تقرا بدون وعي، بدون احساس داخلي بالذي تقوم به، هذاك علاش لازم الانسان اول ما يقوم الصباح لازم يتوجه للداخل نتاعو ويقول انا موجود فهمت؟ أنا موجود، أنا واعي شنو باش نعمل الآن، ولو تجربون معناتها هذه الطريقة أنك تكون واعي في التصرفات نتاعك في أي شيء تعمله، سوف تشوف اللي معناتها عندك نجم نقولوا أكثر متعة بما تقوم به، يعني تحس أكثر اللي أنت عندك نوعاً ما، نوع من الوجود، أنك موجود. أنك تحس بوجودك وإن كان محدود المهم خلينا نقرأ الأسئلة الآن خلينا نقرأ الأسئلة نطلع للأسئلة هذا ما حبيت نقول أحنا الإنسان اللي يقول لك معناتها الخلاصه نتاع القول أحنا مخيرين فيما معناتها موضوع أمامنا يعني عندي طاولة هوني وعندي أشياء هذيك الأشياء هي نتيجة الموروث الثقافي الفكري الاجتماعي الجغرافي الوراثي هذاك هو عندي الحق نلعب به كيما قلت لكم نولد بمخزون معين وهذا المخزون معين النجم نبدلوا له اللعاب هي كيما البازل البازل اللعبه نتاع الواحد يعني تبدل ولكن بنفس المعطيات لا تخرج على المعطيات الذي ولدت بها في الدرجه الاولى وتم التاثير عليك في حياتك في الدرجه الثانيه وبما اكتسبته من معرفه خلال حياتك والتجارب التجارب تاعك واستفادتك من الاخرين. خلينا نشوفوا الاسئله، نحاولوا باش نجاوبوا على الاسئله. بعد السلام السلام السلام. هل حقا نحن نعيش يوم واحد فقط؟ ما ذا اوبسيرفر ما فهمتش السؤال نتاعك، يعني ماذا تقصد بيوم واحد فقط؟ الانسان مسير في نظام ما اما ديما عنده الاختيار باش يعيش كيما يحب يعيش كيما يحب هذا عمر دون عمر يعيش كيما يحب على حسب ما عنده من امكانيات سواء وراثيه سواء جغرافيه سواء اجتماعيه سواء فكريه سواء مكتسبه او مفروضه فهمت شيء طبيعي هذه مساله معناتها الاختيارات بتاعك مش تكون على حسب مسيرتك نعيش يوم من واحد فقط وبعد علينا كل أه وبعد ويعاد علينا كل يوم أه ظهر فيك انت تتفرج كثير في الافلام يا ذا اوبسيرفر أه نعيش يوم من واحد ما, ما فهمتش السؤال بتاعك يعاد علينا هو باز نفس المعطيات نخدم بها اي تنجم تقولها كيكه ذا اوبسيرفر يعني انا عندي كما نقول مربعات هذيك المربعات هي نفسها كل يوم انظمها بطريقه ولكن تنظيم المربعات كل مره بطريقه تجعل عندي تراكم من المعرفه وهذا التراكم من المعرفه يقوي الحدث نتاعي ويقوي اختياري في المستقبل على قد ما تكون عندك معلومات على قد ما تكون عندك معرفه على قد ما يكون عندك وعي بما تقوم به طبعا الاختيارات بتاعك تكون اكثر هو ليس سنوات هو مجرد يوم واحد يعاد علينا به نفس السؤال أه ده انا اعتقد ان الانسان مخير مخير مخير في ماذا مخير في ماذا انا اعتقد ان الانسان مخير الانسان نجم نقوله هو مخير فيما مطروح أمامه يمكن شخص آخر فهمت عنده طرح آخر أو خيارات أخرى يعني لو تتقدم لك أنت يمكن حتى ما تعرفهاش أصلاً ما تفهمهاش إذاً إحنا مخيرين على حسب تاريخنا وعلى حسب ما اكتسبنا كل كائن حي مخير مخير ب... معناتها ما فهمتش يعني شنو تقصد مخير آه لا أظن أن الإنسان مخير مئة في المئة ولا مسير مئة في المئة وإنما مسي مخير فيما سير له نتيجة ما يطرح عليه الإنسان الذي يعيش قبل ألف سنة ليس عنده نفس المعطيات كالإنسان الذي يعيش اليوم مثلا الإنسان الذي عاش منذ ألف سنة ليس له الخيار أن يركب الطائرة شيء طبيعي لأن الطائرة هي موجودة أصلاً بينما الان انت عندك الخيار ان تركب الطائره وعندك الخيار ان تشرب الكوكا لان هذه المعطيات اصبحت موجوده. الامراض النفسيه يمكن ان تكون موروثه، طبعا الامراض النفسيه والفكريه والعقليه وحتى حتى الاجراميه يمكن ان تكون موروثه، ولكن هنا ان مثلا جينه الاجرام او ما يسمى القتل ليس كل من يملك جينه القتل هو قاتل ولكن كل من هو قاتل اغلب ما نقولش كل اغلب من هو قاتل عنده جينه القتل ولكن يمكن ان تطور جينه القتل فيك وانت ما فيك جينه القتل اذا هوني يعني مساله جدا معقده الله اعطانا الاختيار اختار اعطاك الاختيار بماذا الله أه البيئة البيئة بالفعل البيئة عندها تأثير الإنسان المخير ولا مسير أه أوكي نعتقد أن التوريث في البيئة الجسمانية واضح والأشياء الأخرى غير واضحة أه البيئة الجسمانية لا لا مش غير واضحة إنسان جد ونجار وجد جد ونجار وجد جد ونجار عنده أكثر قابلية لكي يتقن النجارة أكثر من إنسان جد جد وحداد وجد جد وحداد وجد جد وحداد به Ahmed de Omri, si je suis à logique, l'homme est un sujet à beaucoup de paramètres qui définissent en conséquence son comportement. Donc celui-ci n'a aucun choix. Je veux dire qu'il est euh, condamné d'avancer. Euh, Ahmed Omri. On peut dire, نجم يقول هذا الشيء ولكن يعني لكي الإنسان لا يمكن أن يعني الخيار وتنجي انا باش ناخذ خيار مثلا نضرب لكم مثال انا مسلم لا يمكن ان اصبح كافر مستحيل الا عندما اغير المعطيات الذي عندي الذي تجعلني وتنوصل درجة معينه من الوعي ومن الفكر ومن المعرفه يمكن ان اصبح ملحد ويمكن أن أصبح ربوبي، ويمكن أن أصبح لا أدري إذاً لكل مرتبة عندها معطيات خاصة هالمعطيات هذه الخاصة عندما تتوفر يصبح عندك الخيار مثلاً نقول أنا عندي الخيار أن أشرب قهوة لكن يجب الأدوات بتاع القهوة ما يسمى بالظروف والعوامل المتوفرة لكي تشرب قهوة كان الظروف والعوامل غير متوفره او مجهوله اصلا انت لا سوف لا تفكر اصلا بالقهوه مثلا حيوان موجود وغير معروف من احد لا يمكن ان تفكر فيه لا يمكن ان تفكر في حيوان غير معروف يعني اي شيء تفكر فيه لازم يكون عنده وجود في المخ يعني نفترضوا نفترضوا افتراض انك لا تعرف الارنب هل سوف تشتهي الأرنب؟ لن تشتهي الأرنب، وهذا دليل على أنك ليس مخير، رغم أن الأرنب موجود، غير أنت ما تعرفوش، أنت ما تعرفوش فقط، يعني ليس هناك معرفة بالأرنب، وأنت لا يخطر على بالك الأرنب أصلاً، نضربكم مثال آخر، الكونغورو، الكونغورو موجود في أستراليا والبشرية ما كانتش تعرفه، هل وجدتم في كتب سماوي أو واحد عن الكونغورو؟ رغم إن الكونجور موجود، كونغروا معناتها حيوان موجود في أستراليا ولكن أفريقيا وأوروبا واسيا ما يعرفوهش إذن ولا واحد منهم اتكلم على الكونجورو لماذا؟ لأنهم ما يعرفوهش إذاً أنت مخير فيما تعرفهم فيما كسب عندما تعرف هذه وهذه وهذه عندما تعرف الأرنب والدجاجة والبقر والغنم تصبح مخير ان تاكل فيما تعرف ما هو وجود فعلي حاجه اخرى هناك شيء فهمت موجود موجود وتعرف اللي هو موجود فهمت ولكن ظروفك انت التربويه اللي تربيت عليها يخليك اللي هذاك الشيء ما تاكلوش مثلا القط في عباولك في مخك من الصغر نتاعك ان القط لا يؤكل لا اظن انك سوف تشتهي القط لن تشتهي القط، ولن تفكر ان تاكل القط، إذا لكي تفكر ان تاكل القط يجب ان تغير المعطيات نتاعك كلها، إذا احنا مسيرين بالافكار اللي عنا، بالمعلومات اللي عنا، أه ولكن قرات في احد الكتب بان عادات الانسان تورث من الاب والام الى الطفل ولم اصدق ذلك، لا بالفعل تورث، دوت مانيير اي أه كومبلكس. احمد عمري طبعا الي كومبلكس انا لم اقل ان معقد ولكن انا اردت ان اطرحه من الناحيه العلميه من الناحيه العلميه النقطه اللي لازمك ان يعني توصل لها العلم اليوم انا مانيش نشرح فيها من ناحيه دينيه النقطه اللي لازمكم معناتها معناتها النجم نقول تفهموها انك لا اي شيء تعملوا مهما كان مهما كان راهو موجود في مخك وراهو مخك يختاره قبل ما أنت تتصرف، مثلا أنا توا مثلا باش نهز هالولاعة هذه، شفت نهز الولاعة هذه؟ قبل بعض الثواني المخ متاعي قبل ما نوع أنا اللي باش نهز الولاعة، المخ متاعي أرسل أرسل الإشارة على أني آخذ هذه الولاعة هي مسألة وقت كبعض الثواني. وهذا الشيء موجود في المخ لماذا؟ لأن كل معطيات الولاعة موجودة في المخ في العقل متاعي فهمت؟ كل المعطيات موجودة في المخ تخليني نختار الولاعة، لماذا أختار الولاعة؟ اخترت الولاعة لأن لو نحاول نفهم علاش اخترت الولاعة؟ نلقى أن عدة عوامل فهمت؟ مثلا لكم مثال كي أنت تفكر مع نفسك، تفكر مع نفسك علاش هزيت الولاعه؟ أنا هزيت الولاعة، احنا ما نسألوش سؤال علاش عملنا هذاك الشيء. لكن لو تسأل سؤال لماذا عملت هذاك الشيء سوف تتغير حياتك. ها باش نقول لكم أنا علاش هزيت الولاعة؟ على خاطر حبيت أدخن سيجارة. كانت عندي رغبة في تدخين سيجارة، هزيت الولاعة. فهمت؟ إذا هو السبب هذا السبب موجود في الداخل متاعي في المخ متاعي. الحرية المطلقة موجودة ولكنها غير نافعة للجميع، ما ليش حرية مطلقة. أين هو الرابط؟ لم أفهم، أه لقد ساعد في تطورنا بكثير، ونحن أه نعيش ونتنفس ونفكر ونحس بفضل البكتيريا، نحن مجرد خلايا ومستعمرات بكتيرية. أه إحنا وعي أيضا، لا لا، أنا لا أتفق معك، إحنا إحنا وعي، إحنا وعي. احمد عمري لا الي كومبيسيوني جوستومون كل الكائنات الحيه لها حريه مطلقه مانيش فاهم شنو تقصد بحريه المطلقه لا اتفق معك من هذه الناحيه انت حر طبعا انا سانتحر وداعاً لك الحريه أنت انتحر ولكن اعرف روحك مادام انك انت حر. يعني كل المعطيات موجوده في مخك، لو لو توصل للانتحار راه هذاك الشيء معناتها آه خلاص يعني موجود في مخك انك لازمك تنتحر كان تنقص عنصر واحد من عناصر الانتحار سوف لن تموت. لقد نحن نبحث عنها. ليس هناك الحريه ليس هناك حريه راهو كنا كونديشيونيه الحريه المطلقه موجوده عند الانسان ولكن الدين حددها سلوك اجتماعي الدين هو الذي ضيق الحريه فهمت يعني شويه حريه اللي عندنا احنا كبشر الغرام تاع الحريه اللي عندنا من بين ما خيرنا فيه الدين كمل قضاء عليها كليا أه فما طيب يسر تحديد أحمد ده عمري أنا عبد المجتمع الانتحار سوف يؤلم قليلاً أبحث عن أشياء تسعد قلبك آه ولكن الطعام اختياري لا ليس اختياري الطعام أنت مربي على طعام معين فأنت كونش كي تغير المعطيات افهم ما نعرفش كان وصلت ووضحت الفكرة خليني نزيد نمشي نقدم Les choses, toutes choses, la première intuition, la deuxième intellect, la troisième intuition. Quand il an qu'il il y a ceux qui divisent les choses, trois couches, la première intuition, la deuxième intellect, le troisième intuition. Oui, on est un entahar. Je ne veux pas dire Ah, اخ كريم هذه الدراسة خاطئه لان كل كائن حي مخير غريزيا أه لا لا لا لا لا لا هذا اوبزرفاتور مانيش متفق معاك الغريزه الغريزه آه الغريزه هي نتيجه تراكمات من قبلنا انصحك بان ترمي نفسك من الطابق العاشر او تستنشق الغاز او تقف امام القطار بالتوفيق اخي كريم أه لم أفهم السؤال بتاعك، أه لم أفهم، نحن أه قطع تصنع المستقبل، بالفعل احنا مغزل نستعمل أدوات الماضي لكي نبني المستقبل هذاك علاش احنا ياسر مهمين بالنسبة للمستقبل، هذه مسألة جدا مهمة، ما, أه ما تحسبش روحك لا شيء، راك أنت كل شيء تقوم به سوف يؤثر في المستقبل وراك اللي أنت تعيش فيه نتيجة العمل لم اللي قبلنا آه لا يمكن تتغلب على الغريزه وهي اختياريه آه ربما من المستقبل يستطيع الانسان ان يحذف ذاكرته حتى ولو تحذف ذاكرتك هناك لا شعور توا انسان يفقد الذاكره عندما يعني يبدا يتصرف فهو سوف يتصرف على ذاكرته الغير واعي بها فهمت آه باه هنا وصلنا لآخر سؤالات أخي كريم يوجد غريزة لا أستطيع التغلب عليها ما فماش حاجة ما تستطيعش تغلب عليها آه البوذية هي تعاليم بوذا قبل كل شيء الإنسان مخير لأن شكله البيزيولوجي والبيولوجي له أشكال هندسية أما الجبال والأشجار آه آه تعقب على ذلك آه لا لا لا لا لا, لا. بالنسبه للانسان، للانسان تقول لي مخير لانه شكله الفيزيولوجي، البيولوجي له تشكيل، ماذا تقصدون بالتخيير؟ هل يمكن ان تخير فيما لا تعلمه؟ هل يمكن ان تخير فيما لا تورثه؟ هذه مشكلة، هذه هي المشكلة الكبيرة. يعني لكي تفعل شيء يجب تكون هناك ظروف وعوامل تؤدي إلى فعل ذلك الشيء. فهمت؟ ما تنجمش تفعل شيء هكذا. ان كان يعبط به هل المخ كائن منفصل عن الوعي؟ هذه المشكله كوفا خالد هذه مشكله اخرى. هل هل هل الوعي ناتج عن المخ وافرازات المخ ام الوعي منفصل؟ هنا فما خلاف كبير وهو السؤال العظيم اللي الانسان يبحث عليه. هل الوعي ناتج عن الماده ام الوعي كان موجود قبل المادة. هذا موضوع كبير جدا ليس موضوعنا هوني. احنا هنا في سؤالات التخيير والتسيئر. يدى البسيكياترين يدى البسيكياترين يدى متفق معك. أكرم خزمي قال على حسب دراسته علوم النفسية قال لك المشاكل النفسية نتيجة وراثة والتربية. إلي بور لي متفق معاك أكرم. ابوغدي سو سوجي طبعا أنا أتكلم من ناحية من ناحية العلم راهو مانيش نتكلم من ناحية الدين. اللي حرية مطلقة وهذا ليس صحيح، صعب الفهم، ليس هناك حرية مطلقة، كذب كذب كذب كلها حرية أنت حتى الآن في المجتمع متاعك اللي تاكل فيه واللي تشرب فيه واللي تتفرج فيه الكل الكل هو كونديسيوني 90% واحنا كونديسيوني، حتى وقت تنتخب رئيس ولا تنتخب شخص ولا تمشي توالي شخص ولا تحب شخص، الكل ها نتيجه ظروف وعوامل. الوعي، الوعي مزنا الوعي هل كل الخلايا لها وعي وكيف يكون يتكون الوعي ومن اين ياتي وهذا الانسان واعي؟ والوعي مستقل عن الوعي خلاياه هذا موضوع اخر، هذا ليس موضوعنا هنا، يمكن ان نتكلم عن الوعي وعلاقته بالماده. احمد سي قال يمكن تعمل موضوع على الانتحار والفلسفه السوداء، انا ضد الانتحار شخصيا يعني نشوف معناتها خساره واحد ينتحر يعني هروب رغم اللي بعضهم يعتبروا شجاعه. لو كومبورتمون سيكسويل دو محمد بوانت فيو بيسيكياتريك. بما يخص محمد آه الدين لا يد... بالعكس لأن... لا لو توري... أنا, أنا, أقول انا انا مثلا ها نقول لكم على مساله الامتحان انا انا الذي اعمل فيه هو عباره عن الامتحان انت بشتموت تموت عشر تموت 10 سنين زائد عشرين سنه زائد ثلاثين سنه زائد حكايه بيرغا اذا نعيش حياتك حتى تموت وحدك هو اليوم الذي تولد انت منتحر انت منتهي اصلا فهمت اذا تكسر في راسك يعني في الحقيقة يمكن أن تضيف شيء للوجود بعدم انتحار، مهما كان يعني لو تنتحر يعني خسارة أنا نشوفها خسارة الحقيقة فهمت؟ آه طبعا كل الإنسان يكون مخير ضمن المعطيات التي يعرفه هذا بديهي وهناك عمل الوراثة الجينية كالأمراض وخلافها طبعا ما حسن هريري أنا متفق معه Uh, الدين لا ينتقل. الدين الدين الدين uh, الدين هي مرحلة طفولية الدين هي مرحلة طفولية أنا بالنسبة لي الإنسان الذي يتبع دين هو إنسان مازال طفل ولكن هنا السؤال هل نقول له أخرج عن الدين لا مادام هو عقله المعطيات متعه تفكيره مازال تفكير ديني على الأقل علمه يطبق الدين متاعو طريقه يعني معناتها تخليه يتحرر منه يكون اكثر حريه على خطر هو ما عندوش القابليه نضرب لكم مثال هوني قبل ما نختم خطر قريب نوصلوا ساعه ان انسان صغير يعني انت ما تنجمش تقول لو تخرج الى الخارج سوف تضربك سياره ما تنجمش تقول هذه اذا تجي تخوفه بالغوله او بالجن تقول لو تخرج الى الخارج سوف يأكلك الغول أو يأكلك الجن. تصور هذا الإنسان يبقى إلى عمره 60 سنة لا يخرج من المنزل لأنه يخاف من الجن، لأنه لم يفهم المقصد من تخويفه من الجن أو من الغول، هكذا المتدين، المتدين لا يفهم أن تخويفه بالجنة والنار هو لكي يكون إنسان محترم لكي لا يتعدى على الآخرين. لكي يحترم الإنسان الآخر يعني هو الإنسان الذي متمسك بالدين الآن هو إنسان ما زال في مرحلة الطفولة فهمت مو هذه هي المشكلة يا صابر؟ هذه المشكلة يقول لك لو الإنسان الظروف والعوامل هي الذي تؤدي إلى قيامه بجريمة إذا لماذا نعاقبه ولهذا في الغرب تغيرت المعطيات أصبح الإنسان لا يعتبر مجرم عندما يكون مجرم لا يعتبر مجرم الإنسان عندما يرتكب بسرقة أو يرتكب بقتل لا نسميه مجرم نسميه حالة نفسية ولا نسميه مجرم ولهذا حذفنا ما يسمى عقوبة الإعدام ولهذا السجون تحولت إلى أماكن لإعادة الدمج والتربية ما عادش سجون عقابية يعني الإنسان الآن فهم أن الذي يرتكب سرقة أو يرتكب جريمة نتيجة ظروف وعوامل يجب معالج ذلك إذا السجين ليس يعاقب في السجن وإنما يعاد تركيبته وتوعيته لكي يعود أن يندمج في المجتمع العقيق... الفرية... حتى الحريه الداخليه في التفكير والتخيل هي مرتبطه بالمعلومات اللي عنا ما هو رايك فيما يسمى بالجمعيه العربيه النورانيه طبعا هم يدعون على مواقعهم صفحتهم يتبعون الغنوصيه لكنهم في نفس الوقت يتعرضون على مدى الغنوصية في الحقيقة لم لم أتابع هذه الجمعية يمكن عندي عليها فكرة بسيطة أما في الحقيقة أي إنسان رو يدعوك إلى تجمع أعرفه راهو طرح إيديولوجية أنا أنصح كل إنسان أنه يفكر في نفسه حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه فهمت أنا أنصح ما عادش تتبع حد ما عادش تقدس حد اسمع للكل أعرف للكل ولودي في خلال غراس الشجرة الزيتون تعيش 3000 سنه عبد الرحمن فهمت هي علاش ليه إن خلفاء في الارض وهذا يعني اننا مخيرين لا ليس مخير ليس مخير ليس مخير بين المواطن الهولندي والمواطن الشمالي الافريقي الفرق كبير في العقليه في التربيه في كل شيء المهم نكتفي بهذا القدر كما قلت لكم آه هذا هو الموضوع يعني أنا بالنسبة لي أن نلخص هذا الموضوع في كلمة واحدة أننا مخيرين فيما كسبنا سواء على حسب الظروف والعوامل الجينية أو الطبيعية أو الأرضية أو المعرفية أو ما كسبنا أحنا شخصيا من معرفة يكون عندنا الخيار ولهذا أدعو جميع الإخوة والمتابعين أنه ما يحصرش روحه في شخص ما يحصرش روحه في مجموعه ما يحصلش روح اي انسان الان وفي المستقبل انا نقول لكم هذه الفكره ويمكن توتيعوها في يوم من الايام اي انسان لا يهتم بنفسه بذاته ويقدس اي جهه مهما كانت فهو انسان مازال في مرحله الطفوله ومازال لم يبلغ كما قلت لكم احنا البشريه نعيش في اخر مرحله المراهقه وسوف ندخل الى مرحله الشباب والبلوغ او ما يسمى بالبلوغ الفكري اذا كن ذاتك كن نفسك كن انت كن رب نفسك كن مسؤول عن نفسك لا يمنع انك تتعامل مع هذا وتتعامل مع هذا وتتعامل مع هذا وتتعامل مع هذا, وتتعامل مع هذا ولكن استقلاليتك هي الاساس ما تخليش الناس ياثروا عليك مهما كان المهم شكرا الحريه سي نون ريليجيون الحريه سي نون ريليجيون نون سوشيال تقاليد عادات مجتمع كل شيء ابني ذاتك صدقوني شنو هو قيمتك في هذه الحياه تجي في هذه الحياه ومتعيش شنو تحب تعيش انت علاش تعيش شنو يحب يعيش المجتمع شنو يحب يعيش الاخر علاش فهمت شنو قيمه عيشتك امشي اكتر روحك انت حر احسن لك فهمت عيش وجودك بكل اتم معنى الكلمه شكرا على الحضور اشكركم مع انت شكرا جزيلا كما قلت لكم غدوه مع فارس بايتر باش نتكلموا حول الايمان الالحادي مع الثامنة على قناه بايتر طيب نحطها على الفيسبوك نتاعي ونحطها في القناه نتاعي يوم الاثنين مع رياض البغدادي حول الالحاد والربوبيه تحياتي واشجع يعني المقابلات هذه مع فارس ومع رياض حقيقه انا اشجع ان نكثروا من هذه الحلقات شكرا مع السلامه مع السلامه ليله سعيده ومع السلامة.